Ja pôjdem, keď ja pôjdem pobezkošiť to mi bude, kto mi bude pristignošiť I to dnešie mi, i moja žena Bude pošiť, bude pošiť do večera I to dnešie mi, i moja žena I bude pošiť Kto ma ženu na ju predá Keď znie predá, keď znie predá dá I po to žena, veliký križ Lepšie ožen, lepšie ožen Ta uvidíš Po to žena, veliký križ ožen Mám ja ženu, mám ja ženu pokáram Tam je na noc, tam je na noc, šen oslamu